عزب اللہشن الجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک صبح شہری کے وقت اٹھا اور اس حال میں اٹھا کہ اس کے اوپر غسل واجب تھا غسل چاہے نائٹ فال کے وجہ سے ہوا یا کسی اور وجہ سے اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا اور وہ اٹھا اس ٹائم میں کہ جب شہری کا ٹائم بالکل ختم ہونے والا تھا تو ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ شہری کے لیے حیض و نفاذ سے پاک ہونا لازمی ہے جنابت سے پاک ہونا لازم نہیں ہے مطلب اگر کوئی بندہ اس حال میں اٹھا کہ اس کے اوپر غسل واجب ہو چکا تھا اور ٹائم نہیں ہے اس کے پاس تو کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو چاہیے کہ غسل کے جو دو فرض ہیں پہلے والے مطلب کہ کلی کرنا غرغرہ کرنا حلق تک پانی پہنچانا اور اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک یہ دو فرض پہلے ادا کر لے اس کے بعد سہری کر کے روزہ رکھ کے تیسرا فرض جو ہے وہ اس کے بعد ادا کر سکتا ہے اس طرح جو ہے اگر کوئی بندہ حالت جنابت میں اٹھا اگر ٹائم نہیں ہے تو وہ اس طرح جو ہے نا اپنا روزہ رکھ سکتا ہے اور دوسری بات اگر کوئی حالت روزہ میں تھا جیسے عموماً آج ہمارے درمیان یہ اس طرح ہوتا بھی ہے کہ روزہ رکھ کے ہر بندہ سو جاتا ہے اگر روزہ رکھ کے کوئی بندہ سو گیا اور اٹھا تو اس کے اوپر غسل واجب ہو چکا تھا تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا وہ اس میں یہ احتیاط کرے گا کہ تیسرا فرض جو ہے وہ حالت روزہ میں ادا کر لے گا مطلب پورے جسم پر پانی بہا لے گا اور پہلے والے دو فرض جو ہیں ان کو وہ ادا نہیں کرے گا جیسے کہ روزہ افطار کرے گا تو وہ دو فرض جو رہتے ہوں گے اس کو چاہیے کہ وہ دو فرض جو ہے اس وقت ادا کر کے اپنا غسل مکمل کر لیں رب تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ جاتا فرمائے آمین والسلام